Брендові речі коштують дорожче, відповідно мають вищу або кращу якість. Принаймні так заведено вважати. В цьому відео я хочу порозмислити на цю тему і спробувати відповісти на запитання, чи варто купувати брендові речі, переплачувати, платити зайві гроші. Ми поговоримо і про бренди середнього класу, і про бренди класу люкс. І тут не буде однозначної відповіді купувати чи ні. Тут буде більше про поради, як знайти своє правильне рішення. Я всіх вітаю, ви на каналі нічого зайвого і полетіли. Спочатку дуже коротко розглянемо, що таке бренд. Бо це важливо для розуміння всієї картинки. Бренд – це комплекс понять, який узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, компанію або особистість. У будь-якого бренду є свій знак, символ або сукупність символів, картинок та букв. І цю частину бренду правильніше назвати логотипом. Логотип – це просто малюнок. Принциповне є те, що за цим малюнком або символом ще нічого немає. Там можуть читатися, відгадуватися певні образи, слова, якщо вони є частиною логотипу. Але, в принципі, це просто картинка. Логотип може стати торговельною маркою, коли він пройшов юридичну процедуру реєстрації. Після цієї процедури він вже зафіксований за певною компанією, йому надають сфери діяльності, до яких відноситься цей логотип, і тут вже є таке поняття, як авторське право, закони, які регулюють саме використання цього символу. Але від того, що ми взяли цей символ, логотип нанесли на продукт, логотип не став брендом. Брендом він стоїть тоді, коли до нього прив'язані якісь асоціації, змісти і навіть емоції. Побудова бренду – це складний процес, це комплекс маркетингових компаній, які закладають всі ці сенси, голови у свідомість серво-аудиторії. Що ми хочемо, щоб думали про наш продукт, чим він повинен, асоціюватись, які емоції викликати, які настрої створювати. Побудова бренду, побудова таких сенсів, вона, звісно, займає час. І коли такий зв'язок створений, тоді можна сказати, що бренд стає дійсно брендом і починає розмовляти з ринком. Побачили логотип, тобто символ, малюнок, і відразу розкривається цілий спектр меседжів, комунікацій, настроїв, уявлень. Тобто це вже не просто символ, набір символів, до яких це символи, до яких прив'язані сенси та образи. Від цієї маркетингової складової, маркетингової надбудови і залежить вартість бренду. Чим вона сильніша, багата, на образи асоціації, тим бренд сильніша і дорожчий. Далі буде зрозуміліше. Навіщо потрібен взагалі бренд? Цей символ сигналізує нам про якість продукту в першу чергу. А для прикладу, якщо показати iPhone, ну, логотип, відразу включається асоціація співвідношення ціна-якість і нам не треба перевіряти всі технічні деталі продукту, ця інформація вже закладена в сам імідж бренду. Ще приклад. Ми не можемо перевірити, як пошита або зроблена взуття, ну, якщо ми не експорт в цьому питанні. Але якщо ми зустрічаємо бренд, який знаємо, якому довіряємо, для нас це як гарантія відповідної якості. Завжди з символом бренду буде пов'язана відповідна характеристика якості продукту. Бренди за своїм позиціюванням, тобто за тим, яке місце, позицію вони займають у свідомості покупця, бувають теж різні. Наприклад, є бренди, які позиціонують себе як середня якість, хороша, на ціна. Такі бренди можуть використовувати слогани, слогани «Відмінний результат без передплат», «Навіщо платити більше?». Тобто сам бренд пропонує зекономити. Тому далі пропоную виділити бренди середнього класу та бренди класу люкс. І наше головне запитання цього відео формулюється, чи варто купувати дорогі бренди класу люкс? Якщо брати фізичні властивості та характеристики продуктів, то вони так чи інакше мають свої обмеження. Я маю на увазі, що не можна нескінченно підвищувати якість продукту. Є якісь обмеження наших знань, досягнень у різних сферах науки, нау науково-технічного прогресу. Ну, для прикладу, засоби догляду за обличчям. Один має середню ціну, інший, ну, припустимо, 50 разів дорожче. Це значить, що той дорогий варіант буде в 50 разів краще працювати та давати результат догляду за ближчим. Ну, не зробили ще такий засіб, який дарує нам вічну молодість, є якась реальність. Правильніше сказати, що є дешеві, неякісні продукти і якщо обирати більш дорогі варіанти, то якість продукту буде більш-менш зростати пропорційно. Тобто можна спостерігати суттєву різницю. Збільшується ціна, краща якість. Але досягнувши певної планки, далі вже збільшення ціни не буде призводити до такого суттєвого покращення і до того, як працює цей продукт. Більш того, дуже часто продукти можуть мати однакові фізичні властивості і мати різну ціну. Саме за рахунок маркетингової складової, яку ми ще розглянемо далі. З точки зору фізичних властивостей продукту, можуть бути, продукти можуть бути дорогими, якщо виробляються не масово. Одна справа – одяг у серійному виробництві, інша справа – модель на замовлення. Є такі бренди, які виробляють унікальні моделі в одному екземплярі, які ніколи не повторюються. І в виробництві вони більш трудомісткі, тому і ціна, звісно, дорожча. Ну тепер давайте про маркетингову складову. Що це, або точніше, де це можна відчути? Ну перше, для брендів класу люкс велике значення має упаковка. Це невід'ємна частина продукту, яка підкреслює його статус, його імідж, дизайн, всі елементи корпоративного стилю, логотипа, вони будуть ретельно продумані. Ну далі, брендові продукти продаються в особливих таких брендових магазинах, де створюється відповідна атмосфера. Дизайн інтер'єру, меблі, торгівельне обладнання. Тут не буде нічого випадкового. Атмосфера повинна передавати відповідний емоційний настрій. Бренд може також мати свій аромат, який може відчуватись у приміщенні. А може мати свою музику, мелодію певного настрою або, наприклад, стилю. Відповідна поведінка персоналу, одяг персоналу, навіть зовнішність. Все це створюється і тут немає дрібниць. А потрапити в цю атмосферу – це частина взаємодії з брендом. І це треба вміти відчути, отримувати від цього задоволення. Для більшого розуміння, от уявіть, наприклад, пляшку води, води, яку ви купуєте просто у супермаркеті. А тепер ту саму пляшку ви купуєте десь у спортклубі. А потім десь в барі, ресторані. І ту саму пляшку ви купуєте в літаку. У нас і та сама пляшка буде коштувати по-різному, бо змінюється місце продажу. Ми розуміємо, що ресторан та літак – це особливе місце. Так само і брендові магазини. Вони не можуть бути у випадковому місці. Це, як правило, центр міста. І тут відпо відтворюється відповідна от така лакшері атмосфера. Покупка брендів класу люкс – це може бути такий певний культ, який подобається, який створює стан, відчуття, враження. Саме цю емоційну складову купують люди разом з продуктом та його фізичними характеристиками та властивостями, які, звісно, мають якість на 100%. Це за замовчування. Але бренд дає більше, і це треба вміти відчути. І тут не треба шукати раціональну логіку, її немає. Є такий вислів, якщо ви не відчуваєте різницю між віскі за 100 доларів та 1000 доларів, то не треба купувати дорогий варіант. Для брендів класу люкс може бути потрібен відповідний досвід. Далі я розкажу свою історію, щоб було зрозуміло. Я не так давно почала займатися настільним тенісом, зараз граю на рівні трохи кращих початківця. Коли я прийшла, тренерка мені дала ракетку. Якийсь час я її грала, а за декілька місяців мені дали іншу ракетку, більш таку професійну. Я пограла якийсь час, а потім для порівняння мені повернули ту, яка була від самого початку. І я відразу сильно відчула різницю. Я навіть не зрозуміла, як взагалі можна було грати ось тим першим варіантом. Чи могла я відчути різницю відразу, як тільки прийшла? Звісно, ні. В мене не було відповідного досвіду. Професійна ракетка для настільного тенісу може коштувати і 5 тисяч гривень, і дорожче. Я для себе обрала такий середній варіант, більш-менш професійну, але не нову, яка вже була у використанні. Але якби мені запропонували придбати таку, як тільки я почала займатися, я б не зрозуміла, в чому ну, тут прикол і чому така ціна. Є люди, які говорять, я купую для себе тільки найкраще, бо я себе люблю, я себе поважаю. А тут питання, а є досвід відчути цей бренд, ці переваги, якість певною мірою? Є, припустимо, спортивне обладнання, взуття, техніка, інструменти, одяг, тобто дорогі брендові продукти, які вимагають досвіду та професіоналізму. Якщо цього немає, то така покупка – це просто гроші на вітер. Ще деякі бренди класу люкс, вони вимагають відповідного стилю життя. Наприклад, купуючи прикраси, статусний одяг, потрібно, щоб у житті були відповідні заходи, де вимагається саме такий рівень. Щоб було, було куди все це одягати. Так само, якщо для якогось хобі купуються найкращий варіант там, одягу, обладнання і тому подібне. Потрібно, щоб був час займатися цим хобі, щоб речі працювали і використовувалися. Якщо купується щось дороге, класу люкс, і ця річ не використовується, а на покупку витратили майже там, всю заробітну плату, то навіщо це все це? Звісно, такі покупки можуть ще здійснюватись через такі понти, але це точно не зробить людину... Сейчас левую. Треба також зрозуміти, що ми не можемо в усіх сферах свого життя купувати бренди, бренди класу люкс. Скоріше за все, більшість продуктів, які ми споживаємо, у нас будуть бренди такого хорошого середнього класу. Серед них ми здійснюємо вибір. Десь клас буде вище і наближати саме до класу люкс. І в якій сфері, де саме мені потрібно відчути глибину продукту, у мене вистачає на це досвіду, часу, грошей, мені це подобається, приносить задоволення. Тут кожен обирає сам для себе, у кожного це буде унікальний вибір І саме це і робить нас з вами унікальними І тут дуже важливо не впускати в себе чужі концепції, чужі переконання Як то ти ж себе поважаєш, любиш тому тільки все супер Суперовий одяг, все повинно бути класу люкс Любов до себе, вона проявляється по-різному І не завжди це про дорогі покупки це скоріше про те, що треба жити своє життя. Ще про що варто подумати саме зараз. Можливо, десь зараз є сенс купити бренди середнього класу, зекономити гроші та підтримати ЗСУ. Війна продовжується, ми повинні, повинні вірити в нашу перемогу, вірити в ЗСУ і продовжувати триматись. Це дуже важливо. Сподіваюсь, я змогла наштовхнути вас про що можна подумати, щоб знайти ну, таку свою унікальну відповідь. Напишіть ваші враження в коментарях, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого, але при цьому нічого зайвого. І до зустрічі у нових відео.